final ne anunț se va implementa trecerea de la pilonul 2 la pilonul de pensii. Mecanismul pentru transferul pensiei de la pilonul 2 la pilonul I ar putea fi pus pe masa guvernului până la finalul primului semestru din acest an, a anunțat miercuri Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. Se discut. Sper ca în primul semestru să se aveam pe masa Guvernului o propunere de mecanism, un nou principiu, o altă abordare. <truză> se creează un mecanism transparent, opțional, pentru ca aceia care doresc să meargă din pilonul 2-3 pilonului se poate să o facă având toate elementele financiare transparent prezentate, cum se face în zona privată? Fiecare se sublinieră pe ce se poate baza, se poate fi sigur ce un randament mai bun îl poate găsi în această zona pilonului 2 sublinierăi, nu în alte zone, a spus Teodorovici. El a precizat ce va fi o concurent între pilonului sublinierăi 2. Este o concurent, un mecanism transparent, subliniere logic. Când lanțment piac un astfel de mecanism, va fi totul analizat, subliniere și nu va fi nici o subliniere te pentru administratorii de fonduri să ofere un randament mai bun. Va fi o abordare europeană, logic, subliniere normal. A precizat ministrul finanțelor. De asemenea, Teodorovici a precizat ce în multe zone statul a dovedit ce nu poate să fie un administrator mai bun decât privatul, dar nu este vorba, neapărat, despre sectorul de pensii. Multe zone a dovedit ce nu, poate să fie un administrator mai bun decât privatul Nere, dar poate să fie. Vorbesc la modul general, nu ne neapărat la pensii, a mai artat Teodorovici. Guvernul a adoptat, la sfârșitul anului trecut, ordonant de urgență care reduce contribuția la pilonul 2 la 3,75 din salariile brute, începând cu anul 2018, de la 5,1. La sfârșitul liniei lunii februarie acestui an, Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de aproximativ 41,71 miliarde de lei, în cresul liniere Tere cu 25,73 fac de nivelul de la 28 februarie 2017, potrivit datelor autoricii de supraveghere financiară.